المؤمنين هن خراف يسوع والخراف هن ملك المسيح مش ملك اي كنيسة محلية لكن الجواب اكيد في غير كنيسة لكن مش لأي سبب اول شيء بقدر غير كنيسة اذا صار عندي قناعة جديدة بانه الكنيسة اللي انا فيها ما كنيسة حقيقية هلا الموضوع هون بصير كبير لكن باختصار شديد بدي اقول شو تعريف الكنيسه الحقيقيه هي الكنيسه اللي بتتبع اول شيء الكتاب المقدس يكون هو دستورها وقانون ايمانها ثاني شيء تكون اعطائها من جماعه الرب يلي متفقين على قانون ايمان وبيشتركوا مع بعض باختبار التجديد ثالث شيء لازم هيدي الكنيسه تكون منقاضيه بالمواهب الروحيه مش من معلمين كذبه او معلمين يدعون معرفتهم بالكتاب المقدس وكمان لتكون كنيسة حقيقية لازم تعبد الرب بالحق وبالروح ولازم تكون مبشرة للإنجيل فهدول الأربع نقاط الأساسية بتأكد إذا هيدي الكنيسة حقيقية فإذا كان شخص صار عنده قناعة جديدة إنه لهذه الكنيسة بطلت كنيسة حقيقية أو اكتشفها عن جديد له الحق يغيرها وهذا أمر طبيعي تاني شيء ممكن تكون كنيسة حقيقية بالتعليمها وبالنقاط ذكرتهم لكن قد تسقط عقائدياً عبر أنه يصير فيها انحراف تعليمي أساسي لازم واحد يتركها أو يكون فيها انحراف أخلاقي ولما الكنيسة ما بتمارس التأديب لإصلاح الانحراف الأخلاقي هيدا بيعني انها سقطت هيدا ما بيعني كمان انه كل كنيسه ما لازم يكون فيها اشخاص بيرتكبوا خطايا او واقعين بمشاكل، المهم الكنيسه تمارس التاديب الكنسي. ما في كنيسه كامله ما فيها اشخاص عندهم مشاكل، لكن كنيسه بلا ممارسه التاديب هي كنيسه ساقطه. واخر شيء بدي اقول انه طبيعي اذا قناعه جديده انه الكنيسه منا حقيقيه بيترك اذا سقطت عقائديا او اخلاقيا بيترك لكن ما بيجوز يترك حدا كنيسته لاجل خلاف مع احد الاعضاء او بطل مرتاح من شيء معين في شيء زعجه او ما عنده تقدير كافي بهيدي الكنيسه او دوره صغير او لاقى كنيسه افضل بيرتاح فيها اكثر بينبسط فيها اكثر عنده اصحاب فيها اكثر تعمل برامج للاولاد او للعائلة اكثر المهم أنه ما يكون في سبب صغير سبب جانبي بيخلي الانسان يترك عائلته الاولى ويلتحق بعائلة ثانيه لكن الاسباب الاساسيه هي حق لكل انسان يختار كنيسه بحسب تعليم كلمه الرب اجابه سمعان بطرس يا رب الى من نذهب كلام الحياه الابديه عن